és lesbofòbia interiorizada, no? Esa asunción de que hi ha algo sistemàticament inferior per el hecho de ser lesbiana. Fins I si tot abans de tenir consciència de que tu ets homosexual, els altres ja ho saben i fan servir aquesta broma teva com a motiu per insultar-te. Sobre el càstig social que fem a les persones que, que trenquen més aquest sistema. La puntalícia Berg serien les persones trans, però no només. Se la permetre uh, aquestes, aquestes expressions de gènere que no són normatives, que són diferents. Tota la vida han sigut condemnades a la clandestinitat. Nos han dit de pequeñitos que tenemos que ser un chico heterosexual. Yo en mi caso necesitaba cambiar mi género para sentirme bien. Un sistema que ens organitza els efectes fent una jerarquia superior i que s'articula a través de l'exclusió i la confrontació. I no posar aquest concepte en diàleg amb l'homonacionalisme.